Це будинки біля об'єкту, в який вчора влучило. Об'єкт енергетичний у місті Хмельницькому зазнав третьої атаки, найбільш потужної зі всіх, і, власне, враховуючи те, що вже мав серйозні пошкодження, Потребує значного часу до того, щоб його знову заживити. Люди, техніка, все, що для того потрібне, все працює, але, на жаль, навіть та тривога, яка була вранці, також надає можливості виконувати роботу, адже об'єкт наднебезпечний і працювати на ньому під час тривоги суворо заборонено. На вулиці, розташованій найближче до об'єкту інфраструктури, куди вже втретє влучила російська ракета, пошкоджені усі будинки. Вибуховою хвилою Вибуло шибки, також вже втретє. Мешканці виймають з вікон та балконів побити скло, відновлюють пошкоджені дахи.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 Із його слів, мешканцям приватного сектору слід подбати про резервне жилення. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький.